Власне, про ситуацію. Розуміємо, наскільки гарячою вона є. Якщо говоримо про Авдіївку, здається, із півдня тиснуть найбільше. якби можна було таку доступну глядачам інформацію, звичайно, без жодних подробиць, щоб ми не допомагали інформувати ворога. Прошу. Так, за ці декілька днів ситуація в Авдіївці стала дуже критична, вона одна з найкритичніших зараз ситуацій на, за протягом цього року, яка в Авдіївці дійсно ворог знову мав успіх має локальні успіх проводить ініціативні атаки, використовує авіацію, використовує будь-які всі види озброєння для того, щоб подавити сили оборони повторюся, має певний успіх, наш керівництво проводить певні контрнаступальні дії проти ворога. Через декілька днів ми вже будемо бачити повністю картинку, чи вдасться ворогу взяти Авдіївку в кліщі. Але впевнений я у своїх побратимах, у нашому керівництві, що ми зробимо все, аби не допустити, щоб Авдіївка попала в кліщі чи взагалі в оточення. Хоча можливість цих кліщів і оточення, на жаль, зараз дуже критична і ймовірність висока. Максим, якщо говорити про ворожі потужності, чи інтенсифікувалися вони сьогодні кілька днів до того, можливо, вдаються до застосування якихось нових видів озброєння, можливо, їхній контингент зараз якось міняється? Ні, ви знаєте, все старі добри гради, смерчі танки. Ну звичайно, застосовується авіація з ракетними ударами. Навіщо щось нове застосовувати? Це ефективні руйнування, ефективні, ефективна зброя, яка завдає руйнувань, знищує живу силу, тому застосовувати якийсь новий вид зброєння тут на Авдівки. я не думаю, що у ворога є потреба. Інше питання, що ми на Авдіївському напрямку маємо застосовувати нові види озброєння, тільки передають нам е, представники західного світу, і вже надіюсь, е, скоро ми тут побачимо і наші танки, тому що е, не наші танки, а передані західними країнами нові танки, які зможуть проломити хід бойових дій на Авдіївському напрямку і ми надіємося, що ми з глухої оборони перейдемо вже навещу в атаку і зачистку Донецьку від Кацапської нечисті. Щодо ефективності чи особового складу він також не, не, не змінюється, він може ротуватися, він може додаватися сюди нові жива сила мобілізованих так званих, може бути мобілізовані ДНР, може бути гвардійські корпуси та фейкових республік вагнерівців на Авдійському напрямку завжди було обмаль вони більше на Бахмуті працювали Щодо Авдіївки їх, там були декілька груп, які швидко самознищувалися, перетворювались на родючі добри української землі, і вагнерів тут таких не було. В більшості це мобілізовані армії фейкових республік і регулярні війська РФ. Максиме, чи ризикують вони концентруватися в найближчому тилу там з боєприпасами, з загалом з боєкомплектом зі своєю технікою? Чи все це? Ну я не знаю, має вигляд такої дійсно суцільної стіни, якою вони тиснуть? Є суцільна стіна, вогняний вал, суцільна угу. стіна артобстрілів. Це є стіна. Але всім можна абсолютно погодитись з вашим таким образним висловом. А от на рахунок піхоти, звичайно, ні. Вони теж двоногі люди, які теж мають можливо менше інтелектуальних яких здібності, але все таки вони теж хочуть вижити і вони чітко розуміють, що збиратися в групи це бути абсолютною ціллю для нашої арти, для наших безпілотних апаратів, літальних. Відповідно вони атакують то малими групами, то масово, але з підтримки важкої техніки танків, відповідно, вони міняють. І ворог так само вчиться через величезні втрати, через втрати з техніки, живої сили, але вони вчаться. Як жива піхота, так і їхнє керівництво, воно розуміє, що йти з ціною це просто втратити чергові там, танки, чергові броні машини, чергову піхоту. І тому ця Стіна вогняного валу Вона знову-знову відновлюється Зразу користуючись нагодою Хочу всім журналістам е Сказати велике своє негативне е Слово на рахунок роздування Оцього міфу щодо нехватки БК в, в супротивника mm -hmm. Абсолютно все в них хватає Використовують у великих е Дозах Все це боєкомплект, авто, авіація І особливо Авіційні удари, ракетні Це е ни з не які, от у вас навіть було відео там дитячого садочка це такі легенькі польоти, а бувають такі, що складається ціле будівля, п'яти будь-якого, тому застосування тут бойового комплекту в повній мірі. Так, це дев'ятка, яку вони все. тобто це все показує оці сюжети, які ви щас показуєте це все показує, що в них все в достатньому мірі, і якщо треба знищити якусь будівлю, вони чітко В'ють по ній і не жаліють ніяких, ніякого боєкомплекту. Максиме. може у вас є якісь думки на рахунок того, чому були запущені ці танці з бубнами в інформаційному полі серед власних окупантів? Вони там намагаються поділити боєкомплект, якого нібито не вистачає, але з ваших слів, безумовно, з того, як зараз виглядає українська земля, ми розуміємо, що схоже на блеф. Ну, це не зовсім блеф. Перше, ви знаєте, я що давайте щодо Хацапії і Московії. Ми всі з вами, це не для кого не секрет, розумію, що відбувається бій пауків у банці, і там на по одній стороні попущений чи не попущений Пригожим, на другий недопитий і недобитий генералітет типу Герасимова і Шойгу. І вони між собою змагаються. Розуміємо, що вони змагаються за владу у Кремлі, відповідно використовують один одному такі собі називаються подлянки. І можливо дійсно зекам Вагнера з їхні збройні сили Російської Федерації не надавали якогось зборекомплекта відправляючи і називаючи їх же одноразовими. То відповідно, можливо, всі ці вздихання і критика Вагнера вона на чомусь згунтується. Але це їхня внутрішня боротьба за владу і мені, як українцю, абсолютно байдужу, хто кого посадить в тюрму чи ліквідує Вагнер Шойгу, чи Шойгу Вагнера ліквідує. Вибачаюсь, пригожено. Тому це їхня внутрішня боротьба і хай собі там передушать один одного хоч до завтрашнього ранку. Мені від цього тільки легше буде. Як і вам. А щодо нашого українського, я вважаю, що це запустили проросійські сили, які, до, допустим, до 2014 року розказували, що ми ще брать Тобто Росія і Україна братські народи, ми ще батьки, один народ, і так далі. Це все ці сили після 2014 року, коли вже Росія напала, але не могло наше теж населення зрозуміти, що Росія нападе, то вони нас заспок... такі інформаційні вкиди робили, що то все влада вина, то там олігархи, то щось не поділили, то можна сісти посередині домовитися. Після 24 лютого, коли все стало зрозуміло, зараз вони такі кидають заспокійливі месеці для нашого, для що і для нашого народу, Чого? щоб народ, який і нація, яка не тут не на передовій, а в тилу, заспокоїлась, що все буде добре. Але ми, які на передовій, ми кожен раз наголошуємо, що ворог ще сильний, що російська армія, вона якби не була одна з нас сильніших. Цих світі і це правда. Це цього не треба розслаблятися. Йдуть втрати і в нас, і ті люди, які от зараз в тилу, вони повинні розуміти, що вони зараз повинні проводити навчання бойове, освоювати безпілотники, бути до бути готовими до збройного опору, тому що ворог не є такий слабкий, як змальовують, і ці сили, які підтримують оцей цей мір на русських вимогах, вони через різні засоби масової інформації там вже розказують, що росіяни хочуть домовлятися, що вони хочуть міф, що вони там розуміють, що вони щось програли. Ні. Авдіївка не відчуває, що росіяни програли. Кацапи мускалі достатньо володіють ініціативою, достатньо сильно атакують. Звичайно, наші збройні сили, наші воїни, наші, наші сили опору, вони відбиваються, знищують ворога, але це не так легко, як нам намагаються подати по засобах масової інформації. Насправді, все складно і достатньо критично, як на нашому Напрямку, так і на Бахмицькому. І оце. Оце інформаційний вкид, щоб українці розслабились. А ми вже отримали леопарди, ми, отримали. ми ще нічого не отримали. І розслаблятися не час. І ніякий рахунок не один-один, не два-два, і ми не виграємо. Ініціатива зараз на полі Російської Федерації. І вони до кінця будуть йти і дотримуватись свого плану про знищення української держави, української мови, української нації. І нам розслаблятися із-за того, що нам пообіцяли 10 леопардів яких ще нема. Дуже і дуже рано. А отакі от інформаційні вкиди, що давайте посваримося між собою, давайте розслабимося, бо вже Росія видохлась, бо вже в них нема БК. Це все така собі тонка інформаційна ФСБшна грань, яка е, улюлюкує, знаєте, улюлю, обаюкує український народ, який каже, спи ти, все добре, все добре. Насправді не дуже добре, все достатньо серйозно, і я би всіх закликав, в тому числі і вас, журналістів, робити такі впрямі включення, показувати думку воїнів на передовій, які кожен вам скаже, що не все так добре, як намагаються ці сили подати через засоби масової інформації. Дякуємо вам за цю правду, Максиме. Е, якщо бути чесними і, звичайно, обережними, так? Е, які нюанси зараз потрібно було би покращити для Сил оборони України, зокрема, на вашому напрямку? Ну, окрім очевидного, так, нам потрібно більше артилерії, більше боєкомплекту, більше бронетехніки. Ми чекаємо, коли партнери її нададуть. Можливо, є щось, що є в нашому функціоналі, в наших руках, що треба було би підтягнути ви ну, розуміємо, так, що абсолютно... ідеального, напевно, війська немає. ви мені таке задаєте так? політичне питання, але я дозволю собі на нього відповісти. Е, приїжджали, були тут, насправді, були народні депутати від партії, і їм це все озвучилось. Тому що в нас дійсно є своє ВПК. В нас є своя Богдана, яка показала себе дуже чудово на росту зміїний. У нас є своє ВПК, яке треба розвивати, куди треба вливати наші інвестиції, гроші. Ми не можемо ждати тільки коли нам нарешті хтось передасть леопарди чи Абамси. У нас є своє виробництво, яке має працювати на повну на дійсно на повну потужність. І якщо ми слухаємо цього плішивого з Кремля, де він розказує, що їхні заводи працюють там в три зміни безперервно. Він, звичайно, підбрихує але ми цього не повинні дозволяти собі наші заводи ВПК дійсно повинні працювати в три зміни тому що е, скоріше нам буде БК не вистачати чим е, Кацапам яких ще Совєцкого, від Совєтського Союзу боєкомплекту лишилося стільки що ми не знаємо вони його, напевно не утилізують тут на Україні весь навіть якщо вони будуть постійно всю Україну обстрілювати не треба просто розказувати що в них не вистачає ракет є в них ракет, величезний запас астериста і так далі я би якщо ви вже мене спитали наполягав на повній реанімації і повному запуску нашого військово-промислового комплексу ВПК і в наші розробки наші Богдана інші Нептуни і так далі і всі і грім два і можна згадувати багато розробок українських науковців, українських працівників ВПК які треба зараз і вже рік пройшов їх треба було рік тому назад запускати але вас час Вот то вже зараз ми повинні запускати ці ВПК. Це говорилося е, і народним депутатам, і вони так би мені би розуміли. І Я вже навіть чув, що Богдану е, так кажуть, що починають уже десь по-новому готувати. Я надіюсь, що можновладця, чиновники і влада, вони почують і зрозуміють необхідності е, виготовлення і нашого е, озброєння. Хоча, знову ж таки, ми, звичайно, надіємося на міжнародне... Е, міжнародна турбомова. Але до честі наших керівників, наприклад, я їм вірю, я вірю генералітету української держави, я вірю керівникам, я бачу їхню роботу. Сьогодні, можливо, за рекламу, приїжджав генерал особисто подивитися, як ми, що ми живемо, так би мовити, почути нас. Тобто нема якогось перерізаного діалогу. Діалог є з керівництвом напряму, вони прислухаються і десь в силу своїх можливостей виконують те, що про що ми їх просимо. Максиме, дякуємо вам за дійсно за чесність, за відвертість. Я думаю, що нічого екстраординарного ми зараз насправді не сказали в нашому ефірі, просто реалістичний погляд на ситуацію. Який реалістичний? Так, дякуємо вам безмежно за це включення, за цей рік, за, за весь цей захист, який ви забезпечуєте для країни, вашим побратимам, загалом Легіон Свободи, наші великі друзі. Хочеться вірити, що і ми для вас також. Дякуємо вам.